Jag har tränat på gym, men jag känner att det är effektivare på bailing. Varför är det så? Det är så att när du ligger ner på den här britsen så belastar du inga senor och muskulatur. Och det gör att du tål väldigt mycket kontraktioner under en minut eller under de här 30 minuterna som du ligger där. Så Det motsvarar oerhört mycket träning att ligga där en, halv, en, en halvtimme, 30 minuter. Men just den här att du inte får belastningen gör att du, att du tål mer och vilket gör också att det blir effektivare för musklerna och eh, jag kommer åt flera muskler samtidigt och muskler som du kanske inte kommer åt när du tränar själv.